Tervetuloa ohjaamaan opiskelijaa yhteistyössä opistomme kanssa. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi. Toimit nyt työpaikkaohjaajana koulutus- tai oppisopimusopiskelijalle. Koulutuksen järjestäjänä olemme tukenasi ohjaustehtävässä ja tarvittaessa perehdytämme sinua tehtäviin. Tämän tallenteen avulla pyrimme selventämään rooliasi ohjaajana. Opiskelijat tulevat hyvin erilaisella osaamisella työpaikoille. Toisilla voi olla paljon kokemusta ja osaamista, kun taas toiset tulevat oppimaan vasta alan työtehtäviä tai työelämässä tarvittavia taitoja. Kaikilla opiskelijoilla on kuitenkin tarve ja oikeus saada ohjausta oppimiseensa niin työpaikkaohjaajalta kuin ohjaavalta opettajalta. Tämän päivän noviisi voi olla huomisen ekspertti. Työelämässä tapahtuva oppiminen perustuu tavoitteisiin. Tutkintojen ammattitaitovaatimukset ovat valtakunnallisia ja määrittelevät sen, mitä tutkinnon osissa opiskelijan tulee hallita. Näitä tehtäviä opiskelija aluksi harjoittelee työpaikalla. Olet kuitenkin oman alasi asiantuntija, joten sinulla on keskeinen rooli työtehtävien määrittelyssä ja opiskelijan ohjauksessa jakson aikana. Tukenasi on tarvittaessa opistomme ohjaava opettaja. Työelämässä tapahtuvan oppimisen yhteydessä tehdään yleensä näyttö. Opiskelija laatii näyttösuunnitelman, jossa ottaa huomioon ammattitaitovaatimuksissa määritellyn osaamisen. Näyttö arvioidaan opettajan ja työpaikan arvioijan toimesta. Työpaikkaohjaajana voit toimia myös opiskelijan näytön arvioijana. Arvioijana toimimiseen saat erillisen perehdytyksen opettajalta. Kuinka sitten onnistut työpaikkaohjaajana? Vastaa opiskelijan ohjauksesta ja perehdy heti alussa hänen oppimisensa tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin sekä arviointikriteereihin. Perehdytä opiskelija työpaikan sääntöihin, käytäntöihin ja tehtäviin yhdessä muun työyhteisön kanssa. Kiinnitä erityistä huomiota työturvallisuuteen. Pyri keskustelemaan opiskelijan kanssa säännöllisesti esimerkiksi työtehtävistä, niiden riittävyydestä ja monipuolisuudesta. Suunnittele, organisoi ja ohjaa työtehtäviä. Anna opiskelijalle palautetta kehittymisestä ja kehittymisen kohteista. Tee yhteistyötä oppilaitoksen ohjaavan opettajan kanssa. Ole yhteydessä oppilaitokseen etenkin silloin, jos olet epävarma opiskelijan osaamisen kehittymisestä tai ammattitaitovaatimusten saavuttamisesta. Tiedosta tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja tue opiskelijan valmistautumista näyttöön. Suunnittele näyttöjä arvioi osoitettua osaamista yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa. Mikäli tuntuu siltä, ettei opiskelija ole vielä valmis näyttämään osaamistaan näytössä, ole yhteydessä opettajaan ja tiedota häntä asiasta. Tehdään sitten uusi suunnitelma osaamisen hankkimiseksi. Ohjaajana toimiminen on mahdollisuus kehittää myös omaa ohjausosaamista. Kysy opettajalta mahdollisuutta suorittaa työpaikkaohjaajan verkkokurssi opiskelijan ohjauksen aikana. Jakson jälkeen saat opetushallitukselta sähköpostin, jossa annetaan palautetta oppilaitoksen toiminnasta. Vastaa kyselyyn, sillä oppilaitoksen toiminnan ja kehittämisen kannalta sillä on iso merkitys. Kiitos, että teet yhteistyötä kanssamme. Koulutetaan yhdessä ammattilaisia työelämään.